Bide honetan, klima oesteko ekintzaren inguruan hitz egingo dugu. Ekintzonen helburua klima aldaketaren aurkako neurriak hartu gardirela jabetzea da. Aldaketa klimatikoa gizaktibitateak sortu du, eta gure gaur egungo bizimodua eta planetaren etorkizuna mehatxatzen ditu. Onen adibide garbia da, errialde ezberdinetan, gertera meteorologiko larriak geroz eta sarriago gertatzen ari direla. Lima aldaketari egiten ez badiugu, azken urteetan lortutako garapenaren zati handi bat desegin daiteke. Eta gainera, gaur egun dauden arazo batzuk areagotu daitezke, esaterako ur eta janari eskasie. Enpresek ere lagun dezakete. Ondorengo pausuak jarraituz, adibidez, eraginkortasun energetikoa hobetu, produktu, zerbitzu eta prozesuen karbono aztarna murriztu, karbono emisioak murrizteko helburuak finkatu, produktu eta zerbitzu berritzaileak eta inklusiboak garatzeko inbertsio handitu eta klima aldaketara egokitzeko prestatuz. Eta noski Zukere eginezazu zure eskudagoena lurrari laguntzeko.